Å låne lydbøker det er gratis for elever og studenter i Norge. Hvis du er elev i grunnskolen eller videregående skole i Norge, så skal du låne lydbøker hos Statsped. Om du er student i høyere utdanning i Norge, så skal du låne lydbøker av NLB, som står for Norsk Lyd- og Blindeskripsbibliotek. Alle i Norge kan låne skjønnlitteratur fra NLB. Statsped de er altså bare ansvaret for å lage skolebøker for grunnskole og videregående skole. Både Statsped og spesielt NLB kjøper også inn lydbøker fra kommersielle aktører i tillegg til å lage lydbøker selv. Så hvem kan låne i disse tjenestene? Jo, det er faktiskt mye enklere än du skulle tro. I 2017 så ble det en stor forandring i Norge i forhold til utlån av lydbøker. For det første så var det sånn at hadde du en konto hos Statsped så kunne du nå låne oss NLB og motsatt. Men man gikk fra ett system der det var spesialpedagoger som måtte skrive erklæringer for å få tilgang til disse tjenestene, til å gå over til en stor grad av egen erklæring på at jeg har ett handicap og trenger derfor tilgang til å låne. Hos statsped så er det tre forskjellige måter som man kan låne på. Det er at skoler kan låne lydbøker det er at elever kan låne lydbøker, og det er at lærere kan låne lydbøker. Lærere kan både låne på vegne av eleven, men det kan også låne til seg selv for å se på hvilke lydbøker som er aktuelle å bruke på elevene. Og lån er ubegrenset i antal for alle. Hos NLB så er det svekket syn, dysleksi og andre lesevansker, ADHD, fys fysiske funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese bøker, og kognitive utfordringer eller språkvansker på grunn av sykdom, som er grunnene til å kunne få lånerett hos NLB. I 2017 så skjedde det også en annen viktig forandring i forhold til Fram til 2017 hadde det vært sånn at det var blinde og svaksynte som hadde produktionsrätt på lydbøker. Det ville si at hvis du ville ha en lydbok så forutsatte det at en som var blind eller svaksynt hadde tatt dette faget, dette kurset, hatt behov for denne litteraturen før deg. Det utgjorde en 3 fire hundre personer i Norge så gjorde man om den regelen slik at også de med lese- og skrivevansker har fått produktionsrätt. Og da er det plutselig over 5000 mennesker i Norge som har produksjonsrett. Og det vil da føre til et mye større omfang av lydbøker etter hvert. Men det tar tid hvor mange lydbøker som produseres i Norge, det bestemmes over tildelinger på statsbudsjettet. Så hvis du selv eller en av elevene dine har behov for å bruke lydbøker, bare et lite snev, så er det bare å søke. Det verste som kan skje er at dere får avslag, men sannsynligvis så vil du få tilgang, og mange i Norge har behov for dette, i hvert fall som et supplement til å lese.